السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سبھی خواتین و حضرات کا طلباء و طالبات کا دوست احباب کا خیر مقدم ہے استقبال ہے میرے یوٹیوب چینل ہماری اردو زبان آج کا ہمارا سبق ہے ماحولیاتی آلودگی پر مضمون لکھنا اس کے تحت ہم جانیں گے کہ ماحول کیا ہوتا ہے اور اس کی آلودگی کیسے پیدا ہوتی ہے اور اس کے ہماری زندگی پر کیا کیا, کیا اثرات پڑتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں آج کا ویڈیو شروع کروں آپ سبھی سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے سے مجھے نوازنے کے لیے کمنٹس ضرور دیں اب ہم شروع کرتے ہیں مضمون لکھنا ماحولیاتی آلودگی پر سب سے پہلے اس کا مفہوم زمین کے حصے پر موجود تمام جاندار اور بے جان اشیاء جو قدرتی طور پر موجود ہوں اسے ہی ماحول کہتے ہیں مثلا انسان حیوان پرندے درخت پہاڑ ندیاں تالاب سمندر ہوا موسم مختلف علاقوں کا درجہ حرارت وغیرہ جب قدرتی ماحول میں ایسے غیر قدرتی مصنوعی اجزاء شامل ہو جائیں جس کی وجہ سے ماحول کے حیوانات نباتات اور جمادات پر موسموں کے مزاج پر درجہ حرارت پر منفی اور ناخوشگوار اثر پڑتا ہو اور ان میں نقصان پہنچانے والی تبدیلیاں پیدا ہو جائیں تو اسے ہم ماحولیاتی آلودگی کہتے ہیں آلودگی ہمارے ماحول کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے آلودگی نے ہوا پانی زمین سبھی کو اپنا نشانہ بنایا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نت نئی بیماریوں مصیبتوں اور نقصانوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مضمون کی تمہید میں ہم لکھیں گے کہ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان نے سائنس کا سہارا لیا سائنس کی مدد سے روز بروز نئی نئی ایجادات کرنے کے جنون میں انسان نے دانستہ اور نادانستہ طور پر قدرتی ماحول کے ساتھ کھلواڑ شروع کر دی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی ہوڑ میں بے پناہ کارخانے فیکٹریاں مشینیں موٹریں وجود میں آئیں کیمیکل کا بے تحاشا استعمال ہونے لگا ان تمام وجوہات نے ہمارے ماحول میں آلودگی کا زہر گھول دیا ماحولیاتی آلودگی کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سے چند اہم اقسام کا تذکرہ مندرجہ ذیل ہے الف فضائی آلودگی یعنی ایئر پولوشن فضا میں موجود غیر ضروری اور مہلک مادوں کو فضائی آلودگی کہتے ہیں جو انسانوں اور دوسرے جانداروں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے یہ آب و ہوا اور مادی وسائل کو بھی نقصان پہنچاتی ہے موٹر گاڑیوں سے کارخانوں سے اور فیکٹریوں سے مختلف بھٹیوں سے نکلنے والا دھواں یا جنگلات میں لگنے والی آگ کے دھویں سے فضائی آلودگی ہوتی ہے ان دھوں میں بہت ہی مضر ذرات اور گیسیں ہوتی ہیں جو طرح طرح کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں روز بروز بڑھتی آبادی کے رہنے کے لیے اندھا دھن درختوں کو کاٹا گیا ہے جس سے فضا میں آکسیجن کی بہت کمی ہو گئی ہے جو ہماری زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے جدید ترین ہتھیاروں جیسے ایٹم بم ہائیڈروجن بم کیمیکل اور بائیو کیمیکل بموں کے تجربوں اور استعمال نے فضائی آلودگی کو کئی ہزار گنا بڑھایا ہے اگر بہت جلد انسانوں نے فضائی آلودگی ختم کرنے یا کم کرنے کی جانب کارگر قدم نہیں کیے تو اس کے بہت ہی خطرناک اور مہلک انجام سے تو خود اسی انسان کو دوچار ہونا پڑے گا جس کا آغاز ہو چکا ہے مثال کے لیے کووڈ نائنٹین ہی کافی سے زیادہ ہے آ, یعنی نمبر دو زمینی آلودگی یعنی لینڈ پولوشن جب مصنوعی اجزا جو زمین میں مل کر زمین کی قوت سے پیداوار اور اس کے درجہ حرارت کو منفی طور پر تبدیل کر دیں تو اسے ہم زمینی آلودگی کہتے ہیں یہ تمام جانوروں اور نباتات کے لیے نہایت نقصان دہ ہے اس سے ہم انسانوں میں طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جیسے دما ٹی بی کینسر دل اور دماغ کے امراض جسمانی کمزوری وائرل انفیکشن پیٹ کے امراض وغیرہ اسی طرح زمینی آلودگی کی وجہ سے جانوروں میں بھی نئے نئے امراض پیدا ہو رہے ہیں نباتات اور پیداوار پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے انسانی آبادی دن بدن بڑھنے کی وجہ سے کھیتوں اور جنگلوں کو ختم کر کے رہائشی بستیاں بنائی جا رہی ہیں فیکٹریاں کارخانے بازار ریلوے اسٹیشن بس اڈے ہوائی اڈے وغیرہ بنائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے زمینی آلودگی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے زمینی آلودگی کی وجوہات مندرجہ ذیل ہیں پہلی جنگلات کا خاتمہ انسانی رہائشی بستیاں بسانے ریل کی پٹریاں بچھانے سڑکیں بنانے فیکٹریاں لگانے وغیرہ کی وجہ سے ہم انسانوں نے بےتحاشا جنگلوں کا خاتمہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہوا بارش درجہ حرارت موسم وغیرہ قدرتی نظام کا توازن بگڑ گیا ہے اور بارش نہ ہونے یا باڑ آنے بادل پھٹنے زلزلے آنے آتش فشاں پھٹنے اور جنگلوں میں بے قابو آگ لگنے کے واقعات تو حادثوں, حادثوں میں،, میں بہت اضافہ ہوا ہے ان تمام وجوہات سے زمینی آلودگی بہت بڑھ گئی ہے دوسرا ہے کیمیکل کا استعمال جدید سائنسی ایجادات کی وجہ سے گھروں میں ہسپتالوں میں فیکٹریوں میں تجربہ گاہوں میں کھیتوں میں غرض ہر جگہ کیمیکل کا استعمال ہو رہا ہے اور آخرکار ان تمام جگہوں کا فضلہ یعنی کچرا سیدھے زمین میں ملا کر اسے آلودہ کیا جا رہا ہے نمبر تین ہتھیاروں کا استعمال انسانی خودغرضیوں کی وجہ سے ہمیشہ انسان ہی انسان کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے دوسروں کو زیر کرنے کے لیے اس نے ہتھیار بنائے تیر و تلوار تک تو غنیمت تھی لیکن دور حاضر میں جو ہتھیار گولہ بارود اور طرح طرح کے انتہائی مہلک بموں میزائلوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں ان کا استعمال تو خیر چھوڑیے صرف ان کے تجربوں ہی سے خارج مادی کچرے نے زمین کی آلودگی کئی ہزار گنا بڑھا دی ہے اسی بات کو پنڈت برج نارائن چگبست نے اپنے شہر میں یوں کہا ہے کہ ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں کوکھ دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے مندرجہ بالا وجوہات کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں جن سے زمینی آلودگی بڑھی ہے جیسے کہ شجرکاری کی کمی یعنی درختوں کا بہت ہی کم لگایا جانا پلاسٹک کا استعمال کوڑے یا کچرے کو صحیح طریقے سے ضائع نہ کرنا صاف صفائی سے بے توجہی اور غفلت وغیرہ اور سب سے بڑھ کر دلوں اور ذہنوں کی آلودگی یعنی نفرت بغض کینہ حسد دشمنی لالچ اور خود غرضی وغیرہ ہیں ناچیز نے عرض کیا ہے کہ آلودہ جو فضا ہے بہر و بر ہے آلودہ جو فضا ہے بہر و بر ہے آلودہ تو نگاہ ہے قلب و جگر ہے اس کے بعد آبی آلودگی یعنی واٹر پولوشن ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہماری دنیا کا آبی حصہ بھی اچھوتا نہیں ہے پھر چاہے وہ کنویں ہوں نہریں ہوں ندیاں ہوں تالاب ہوں یا سمندر ہی کیوں نہ ہو تمام ہی بری طرح متاثر ہیں مکانوں ہوٹلوں ہسپتالوں کارخانوں فیکٹریوں وغیرہ کا غلیز پانی اکثر و بیشتر سیدھے آبی وسائل و ذخیروں میں جانے سے آبی آلودگی بڑھ رہی ہے تمام طرح کی آلودگیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم سبھی کو مضمون لکھنے پڑھنے اور تقریریں کرنے سے زیادہ اپنے اپنے طور پر انفرادی اور اجتماعی پہل کرتے ہوئے درخت لگانا صاف صفائی رکھنا پلاسٹک اور کیمیکل کا استعمال بند کرنا ہوگا پانی کی بربادی روکنی ہوگی بارش کے پانی کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرنی ہوگی ایسی ہی تمام خوبیوں کا ہمیں عادی بن کر اپنے ماحول کو پاک کو صاف بنانا ہوگا اس کے بعد ہے شور کی آلودگی یعنی ساؤنڈ پولوشن ماحول میں اوسط سے زیادہ شور ہو جانے سے شور کی آلودگی پیدا ہوتی ہے جو تمام جانداروں کے لیے نہایت مضر اور مہلک ہے یہ ہے مشینوں اور موٹروں کے چلنے سے گاڑیوں کے ہارن بجنے سے لاؤڈ اسپیکر اور ڈی جے بجنے سے ڈھول تاشوں کے بجنے سے پیدا ہوتی ہے دور حاضر میں شور کی آلودگی بہت بڑا خطرہ ہے اس سے قوت سماعت دل و دماغ پر برا اثر پڑتا ہے شور کی آلودگی سے کئی طرح کی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں اس سے ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر وقتی یا مستقل منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں شور کی آلودگی سے خود کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے ہم بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں ورنہ یہ سلو پائزن ہماری اور آنے والی نسلوں کی تباہی کا سبب بنے گا اور اب آخر میں مضمون کا خاتمہ ہمیں ایک اچھے انسان اور سچے مسلمان ہونے کی نسبت اور حیثیت سے اپنے جسم کو لباس کو آس پاس کی جگہ کو اور ماحول کو نہ صرف خود پاک صاف رکھنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینا ہے قدرتی ماحول ہمارے نفا ہی کے لیے ہے اس کا غلط استعمال یا اس سے بیجا چھڑ چھاڑ ہمارے لیے بالکل ایسا ہے جیسا کہ ہم پیڑ کی کسی شاخ پر بیٹھے ہوں اور اسی کو آری سے کاٹنے لگیں مگر کیا کیجیے کہ حقیقت یہ ہے کہ برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے اسی طرح سے اپنی محبتوں میں اور دعاؤں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ